Bunavestire, tradii i obiceiuri, acesta este cel mai mare pecat pe care îl pui comite. Bunavestire, cunoscut sub i sub numele de blagove subliniere tenie sau ziua cucului. Se serebetoare subliniere pe data de 25 martie a fie cruian subliniere este o serebetoare dedicat Maicii Domnului, informează crestin Ortodox.ro. Această zi este legat de o serie de tradicii și obiceiuri specifice. Cel mai mare pecat în această zi este ca oamenii să se certe între ei. În apus, această serebetoare este numit sub liniere serebetoare a mislirii Domnului, iar în calendarul popular, bunavestire este cunoscut sub denumirea de blagove sub sau Ziua Cucului. Navestirea este o sărbătoare cre în din care se celebrează pe data de 25 martie a fiecruia în amintirea momentului anuncrii Fecioarei Maria de Cetre, arhanghelul Gabriel ce va concepe sub liniere, îi va deveni mama lui Isus din Nazaret. Tradicia spune ce, în această zi aductoare de veste minunat, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare pecat. Setere bunii credeau ce cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. În Bucovina nu se pun nou la clau subliniere ce de bună vestire, deoarece se consider ce pui ar putea ie, subliniere-i cu două capete, subliniere-i patru picioare. În anumite zone, pentru a avea roade bogate, pomii se amenincau cu toporul subliniere-i se stropeau cu cui. De bună vestire se poate ara, însă nu se poate semna, ca să se nume în începe sarile boabele de sub brazd. Tot atunci, gospodinele din Maramurea subliniere adun lucrurile care nu mai sunt de folos de prin curci subliniere îi le dau foc. Acest ritual este cunoscut drept cu actea focurilor subliniere, este practicat la fiecare casmaranure murea sublinierean, el durând până după miezul nopcii sau chiar până în zori. De buna vestire este deslegarea la pe subliniere T, iar tradiția spune ceea ce la care gust pe subliniere. În această betoare se va simți tot anul precum pe subliretele în apă? Setere bunii credeau ce pescarii nu avoe voie de buna vestire se arunce mama maligă în apă. Pentru ce mor pe ti. Ziua de buna vestire este cunoscut Cucului, deoarece cucul începe se cânte sublinierei astfel anunc sosirea efectivă a De asemenea, în anumite perci, oamenii numre de câte ori a cântat cucul pentru a subliniere nu va mai terei. În plus, în alte zone ale cerii, se obi subliniere nu e subliniere. Ca fetele de meritat, sublinierei fele cei se întrebe cucul când se vor ce sători, cu cule voi Niculescu cianim vei da moi în sura, merita. Dacă se întâmpla ca după prostirea acestor cuvinte se cânte cucul, înseamnă ceva mai a tepta un an. Dacă nu se auzea, înseamnă ce va urma o ce în acel an. Mai mult, craca pe care a cântat cucul de ziua sa era tăiat sub linie i pus în secele de toarea fetelor, în speranța că ce fel de nu le vor ocoli. De asemenea, în această zi este bine să se pun pe pragul casei pâine sub liniere sare pentru hrana îngerilor.